А так, ну, бачимо, що за повідомленнями Івана Федорова у Мелітополі некомфортно, неспокійно було рашистам, там Бавовна вибухнула загалом. Яка ситуація зараз на напрямку, як минула, минув день, як минула ніч, чи є якась активність там рашистів, чи є якісь рухи пересування? Ну, для заради об'єктивності, скажімо, що не тільки у Мелітополі Бавовна, Крайній тиждень у нас фестиваль, бо воно відбувається в Запорізькій області. Мета одна – це знищити ці артилерійські потужності росіян, для того, щоб вони ну, збити їхній оцей потенціал обстрілів. Хоча, на жаль... Наразі треба констатувати, що в них тих артилерійських набоїв до чорта, і вони постійно обстрілюють лінію зіткнення і цивільні забудови. Деякі з різноманітних видів озброєння, в них є декілька населених пунктів, які вони, мабуть, поставили собі за мету знищити під ноль всю забудову, тому наразі інтенсивність бойових зіткнень доволі таки висока і ситуація напружена, якщо говорити так в декілька словах про лінію бойового зіткнення на території Запорізької області. А загалом, ми теж бачили той звірячий обстріл із житлового будинку. Я так розумію, це якраз є також частиною цієї терористичної тактики ворога з тимчасово окупованих територій. Вони обстрілюють людей, цивільну інфраструктуру, залякують, чи що вони роблять? Ну, насправді, скажімо так, в той район, куди потрапила ця ракета, вони б'ють уже не вперше. Велика подяка в лапках людям, які одразу виклали фотки і місця прильотів. Ну, таким людям просто треба руки повідривати і заборонити рішенням суду користуватися смартфоном. Стріляють вони дійсно по житловій забудові і, в принципі, якби це не було страшно і цинічно, але проглядається певна логіка в їхніх діях. Вони ж неодноразово поширювали побрехеньки про те, що нібито на перших поверхах житлових будинків в місті Запоріжжя якісь там іфічні склади озброєння чи бази якихось там бойовиків, в тому числі іноземних, в принципі, вони луплять, ви ж бачите, це був прильот в один житловий будинок, а в минулому році у нас декілька житлових будинків зазнали ракетних атак, і люди загинули і залишилися в зиму без житла. Тому росіяни просто використовують терористичну тактику, обстрілюючи виключно цивільну забудову. Жодного разу в місті Запоріжжя вони своїми ракетами, в тому числі високоточними, не потрапили Жодних військових об'єктах угу. так, це дійсно жахливий злочин, і теж має бути розслідуваний, а у, коли буде створено цей трибунал, бо там 13 загиблих є. Наскільки я, якщо я не помиляюся, там п'ятеро людей зниклих безвісти. Ну ми власне розуміємо, що мабуть ніколи ми вже їх просто. Не знайдемо цих людей. Загалом, те, що зараз відбувається на Запоріжжі, ми бачимо, що на Сході зараз безпосередньо така ситуація напружена, там точаться бої, туди весь час расисти підвозять людей, а от по Півдню вони переміщуються, чи вони, можливо, окупуються, до чого зготуються. Бо ну, Південь, це для них, я так розумію, теж достатньо важливим є об'єктом, це у той сухопутний коридор до Криму, про який вони так мріяли, це і безпека у рашистському розумінні тимчасово окупованого Криму. Ну, дивіться, да, сухопутний коридор, правильно згадали його. Також вони зараз, у них є плани, в принципі, там зараз, щоб розширити і збільшити потужність цього сухопутного коридору. Вони говорять, що нібито для розвитку туризму, але всі ж ми чудово розуміємо, що виключно для збільшення їхньої військової потужності, пропускної спроможності, бо вони ним туди-сюди ганяють техніку, особовий склад і боєприпаси возять. Для них на Запоріжжі вони... Ну, якщо так глобально казати, то готується і до контрнаступу з боку України, і до наступу, тому що не полишають вони надії вийти на адміністративні кордони Запорізької області. Але й при цьому вони в певних громадах, тимчасово окупованих, зводять багато... Скажімо так, багатошарові захисні укріплення, фортифікаційні споруди. Це імінно загороджувальні зуби дракона, і окопи риють, і залучають до цього цивільних зарушників, яких викрадали, і тепер насильно використовують їхню примусову працю. І атомна станція для них вона як певний такий теж захисний об'єкт, і щит, яким вони, скажімо так, сподіваються уповільнити або убезпечити себе від українського контрнаступу. Так, і я так розумію, що до контрнаступу вони також готуються, бо ми бачили, зокрема, в Криму там риють окупиці, зуби дракону ставлять. Це по всій тимчасово окупованій території Запорізької області, взагалі по напрямку відбуваються такі у них дії окопні, оборонні? Ну є, скажем так, те, що я ж е, озвучу те, що бачили наші хлопці. От е, є низка громад, де вони скажу, кажу, багатошарові захисні укріплення риють. Це, скажем так, ті громади, які знаходяться в притул до лінії бойового зіткнення. А на тих громадах, які, скажемо так, трошки віддалені від лінії фронту, то вони е, свої бойові точки і склади намагаються розміщувати серед цивільної забудови. Це вже ми неодноразово казали Ну тактика, в принципі читається повністю їхня та що була в Донецьку і Луганську 14-му році коли вони свої артилерійські установки і гради встановлювали посеред житлових забудов ну терористи Ну що ти з них візьмеш так це точно і до речі на Херсонщині тих частинах які ще під окупацією залишаються теж казали в Новій Каховці розміщують ППО вони у житловій забудові Ну Рашисти є рашисти, мабуть, по-іншому просто не вміють. А є інформація про те, як вони там зараз поводять себе? Тобто вони зараз десь розквартировані по а, тих будинках, квартирах, які залишили місцеві? Чи вони десь там, я не знаю, на якісь навчання у них, чи вони там переміщуються взагалі? Як вони з місцевими себе поводять? Чи є зв'язок там в тих тимчасово окупованих а, населених пунктах? Український зв'язок ну, майже немає. Вони туди завели свої оці російські мобільні апаратори, російські, ДНРівські. Терор вони здійснюють проти дорослого населення. Ті школярів намагаються зумбувати своєю пропагандою. Ура патріотичною, з цим, цим Побідобесем, заганяють їх усі. всі Путін-Югенти, Юнармії, Двіження первих, Російська Спілка Молоді, завозять дуже багато агітаційної літератури, намагаються перевести освіту на російські рейки, там різні освітні заманухи і пільги пропонують дітям. Стосовно того, де вони розквартируються, вони розквартируються в тих будинках, які ще залишили цілі неушкодження, які вони там по п'яні з танків не порострілювали, Ну і роблять періодично облави. Скажімо так, якщо говорити про ну, їхні облави і взагалі поведінку, то працюють вони доволі таки грамотно, використовуючи різні схеми, в тому числі вкидаючи неправдиву інформацію, що будуть в одному районі проводити, а самі облави проводять в іншому. Ну, якби я ж кажу, спеції Їхні ці всі ФСБшники доволі таки грамотно працюють, видно, що це кадрові працівники. так Дуже вам дякую, пане Костянтине, мушу вас відпускати. Повертайтеся з перемогою, величезна подяка вам та вашим побратимам. Костянтин Денисов, боєць легіону «Свобода» Запорізького напрямку, нагадаю, до нас долучився і говорили власне, про оперативну обстановку на цьому напрямку.